Повторювало все, так не буває. Сумні історії, балади не про нас. І що кохання просто не вмирає. Воно лише на мить заснуло поміж нас. Вона казала все, так не буває, і неможливо розділити те, що було одним цілим і немає такої сили, що спроможна на таке. Так хотілось щось йому кричати вслід, Спинити мить і цей нестримний час. Та в горлі кляп, а в серці мов холодний літ, вогонь вогонь душів розпалахнувши знову газ. Сиділа у вікні, дивлячись удалі Та лиш метелик бився за вікном, Десь малювали зої дивно не немов писали пісню про її любов, не було звуків. Ні думок, не було слів, не було ні реальності, ні сну. Та тільки краплі сліз дощу, ось сірім склі, все відбивали їй мелодію сумно. І так хотілось щось йому кричати вслід, Спинити мить і цей нестримний час. Та в орлі кляпав серцем, мов холодний літ, вонь душів розфалахнувши знову газ. Жовтим листям вже кружляє листопад, пожовклим не надісленні листи Вечірній дощ б'є вшибку, як холодний град, мов хоче змитись погади сумні журби Пожовлим листям. Закружляє листопад, Пожовкли нерадіслені листи, Вечірній дощ б'є в шибку, як холодний град, Мов хоче змити спогади, сумні жовтні.